Миколаєв. Другу добу соняшникова олія стікає в зливову каналізацію. На місці працюють працівники Миколаєву водоканалу. Водночас місцеві жителі продовжують набирати олії для своїх потреб. Зокрема, Сергій сьогодні набрав близько 30 літрів. Жіна з Польщі позвонила, говорить, що по цистерни з маслом. От приїхав, набираю. Вчора було багато вєдр, ми черпали тут, дуже багато було народу. Це, я по слухам слухав, розказували, а так, не знаю. Сьогодні тут трохи набирають в телефонній розмові технічний керівник служби водовідведення Олександр Зубов повідомив, що 17 жовтня працівники Миколаєву водоканалу проводили роботи з герметизацією люку за допомогою плівки і піску, аби олія не підтоплювала помешкання миколаївців. Сьогодні ж 18 жовтня у бригади слюсарів була інша місія. Турба проходить через дорогу, і там же колодязь зливової каналізації. Заглушили будемо, так казати. Трубу ми, ми повністю затампонували, щоб не потрапляло, не потрапляло масло в трубову економізацію. вже відкачували масло. Сама ж пляма, що утворилася внаслідок витікання олії, оброблюється з метою локалізації забруднення, повідомив начальник відділу з надзвичайних ситуацій Олександр Герасіменя. Перший заступник міського голови Віталій Луков говорить, що роботи з локалізації наслідків продовжуються. Це спільна робота Миколаєву, водоканалу ЛО «Автодеріг» та ДСНС. Також влада звернулася до власника терміналу, аби він вивозив салишки продукту. Дехто з Миколаєву збирають, вона... Може нести небезпеку, якщо не знати, не вміти її доочистити і використовувати в їжу. Це свого роду сировина ще, а не кінцевий продукт. У акваторії нашого великого порту і річкового порту є відповідні судна, які зможуть збирати, можуть збирати олійні плями на площі води. Річковий порт нам допомагає її відвантажувати в спеціальні автомобілі і вивозити на утилізацію. Віталій Луков говорить, що основний потік практично зупинений і певен, що ця ситуація не вплине глобально на ціни на олію. Нагадаємо, ввечері 16 жовтня російські війська атакували Миколаїв дронами «Камікадзе», внаслідок чого було пошкоджено резервуари з олією виробничого цеху. Насарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.